Шестикласник Микола Легкий приніс до школи копійки у горнятку. Хлопець каже, зібрав їх за один день. «Я, мама, тато, сестра, ми збирали по всій хаті копійки, навіть під диваном, по поличках. Ми приїхали до бабусі і в неї з копілок повитягали всі по 25 копійок». Акцію монетки дітям у навчальному закладі запровадив президент школи десятикласник Олег Литвин. «Я сидів в інтернеті і побачив цю акцію і хотів запропонувати її адміністрації нашої школи. Оголосив у на сторінці школи, і до цієї акції долучилися майже всі діти нашої школи. класниця Марта Бачинська розповідає, вдома назбирала 50 монет. Я збирала в себе вдома копійки, і я замітила, що там є багато номіналом 25 копійок. Я зрозуміла, що не можна за них нічого купити, і вирішила принести сюди в школу, кинути для тих, кому потрібна допомога. До акції долучилися не лише діти, а й вчителі, розповідає директор навчального закладу Руслан Заброський. «Працівники учнівського парламенту віднесуть кошти у банк, де, відповідно, вони перерахують ці гроші і ми будемо знати чітку суму». Олег Литвин разом із заступницею директора з виховної роботи Світланою Когут приносять у відділення банку скарбничку з копійками. Працівниця банку приймає монети та вручну перераховує їх. Керівник відділення банку Василь Павлович розповів, монети номіналом 25 копійок вийшли з обігу 1 жовтня минулого року. Клієнти в більшості ці монети просто приносять в рамках того, що вони щось оплачують в банку. З недавнього часу, коли запустилася акція «Монетки дітям», то зараз наплив збільшився. Тобто зараз приносять як навчальні заклади, так і пересічні громадяни. Загальна сума 594 гривні. П'ять копійок. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Дякую.